اهلا وسهلا بكم ازول اصلما اصلما نستناو الاشخاص يجيو اهلا وسهلا بكم ازول ازول اهلا بكم اهلا حسن من المغرب اي يصلي الليل نتاعك وقريتو ومزلت ما جاوبتكش صحيحه ما تاون نجاوبك يعني على خاطر ساعات تجيني ياسر رسائل الوقت باش نجاوب الجميع اهلا وسهلا برو موسى سيمون اهلا وسهلا بكم قدمت بساعه يعني عذروني قدمت بساعه لان كثير اتصلوا بيا قالوا لي كانت قدم بساعه فهمت تحياتي تحيه للجميع رجعنا للاسلوب القديم في البث الهانجر نظن هو احسن طريقه هو والفيديو اللي برافو جديد في اليوتيوب كل الطرق الاخرى شويه هكايه معقده وتعمل ياسر مشاكل المهم الصوت باهي مساء الحب فاكر روزي صوت باهي التصويره باهيه كل شيء باهي طبعا اليوم بدنا على موضوع شويه حساس نوعا ما يعني فيه ياسر شبهات وهي النقطه الرابعه المهم هيك افضل منور اوكي موندي مونديلا اوكي اهلا اهلا بالجميع المهم يعني كالعاده ننطلق في طرح الفكره طريقه يعني بسيطه طبعا انا تعرفوني الاسلوب نتاعي ماهيش معناتها ما نحاولش نعقد ازول ازول ازول ده يا مزيخ اهلا وسهلا اهلا اهلا, أهلا عبد الرحمن اهلا عبد الرحمن انت انت باش نبدا بيك الاول باش غير ن... برفع بعض الاسئله في الفيديو انا قلت لكم يعني الفيديوهات حاولوا بش... يعني الأسئلة تكون في آخر الفيديو وتكون حول الموضوع ما تكونش خارج عن الموضوع وطبعاً فما ثلاثة ولا أربعة أسئلة تم طرحهم في الفيديو السابق وحتى مثلاً كان اسألتوا سؤال وأنا ما جاوبتش عليه تنجموا ما بعد في الفيديو تحت تسألوا السؤال أني يعني أنا نطلع على كل اللي تكتبوه والنصايح متاعكم وأخذ كثير من النصائح بعين الاعتبار. أزول، أزول يعني قريب من القلب، هذه ما يسمى بالتحية الأمازيغية. الأمازيغ وقتها يسلموا على بعضهم، ديما يحطوا يدهم على قلبهم، يعمل لك هكا، هذه التحية، كل دولة عندها التحية نتاعها، فما اللي يسلم على الآخر بالخشم، فما اللي يسلم على الآخر بالبوس، فما باليد. الأمازيغ عندهم طريقة خاصة هو يحط يده على قلبه ويقول لك أزول كيف مثلا الصينيين مثلا يعملوا هكا فهمت والمعنى أزول يعني قريب من القلب مونديل، ثريت أن تعمل حوار حتى مشكل أهلا وسهلا بيك مونديلا غير لي على الفيسبوك ولا هوني وحدد الموعد فهمت ونعملوا حوارات فما حتى مشكلة فمتنعزمك على الهنجر وتنجم يعني يوقع الحوار طبعاً أنا لا أقوم بمناظرات للعلم وإنما أقوم بحوارات يعني تبادل أفكار لأني لا أؤمن باش نقنعك وتقنعني لا نقنعك لا تقنعني عرفني على وجهة نظرك نعرفك على وجهة نظري والناس لها الحرية في الاختيار طبعا السؤال الأول هو سيدنا عبد الرحمن اللي سألوا البارحة وملاحظة كتبها قال لك الوعي موضوع كبير التوغل فيه مهم ولكن غير أساسي ومفيد الفعل يقدم أو يؤخرك على مستوى المادة وهو المعيار الذي يقيمك على أساس الناس ده أنا قتله يعني هو نظن جوابني وفهمني طبعاً احنا بالنسبة للشعوب متاعنا بالفعل يعني الشعوب متاعنا يعني بعيدة كل البعد وعندها مشاكل أخرى أكبر من مسائل المواضيع عن تاع الفيديوهات هذيا اللي هي ما هيش متوجهة للناس الكل وهي متوجهة للخاصة والأشخاص المهتمين بالموضوع يعني هي اختصاصية لأشخاص معينين والمشكل أن هذه المعلومات يعني ما يسمى بالغنوصية أو ما يسمى بالفكر الباطني أو ما يسمى بفهم الوجود وفهم الذات البشرية أو الفهم بصفة عامة أو المعرفة مع الأسف يعني في الغرب أو في الدول المتحضرة كل الطبقه المثقفه نتاعهم انم آه إن اقل الكل نقول جل الطبقه المثقفه بل اقول كل الطبقه الفاعله في السياسه وفي الاقتصاد لها علم بهذه الامور ومطلعه على هذه الامور وهي اللي يجعلها معناتها عندها ايمان وعندها قوه آه في في تسيير بلدانها بينما احنا الطبقه آه المتعلمة لأن ليس لنا مع الأسف طبقة مثقفة أو بالأحرى الطبقة المثقفة اللي هي طبقة مغيبة كليا وليس لها أي وسيلة من وسائل الإعلام لكي تعبر عن رأيها تلقاها معزولة انعزال كلي وليس لها فاعلية لا في السياسة لا في الاقتصاد لا في المجتمع أما الطبقة متاعنا يعني عبارة على أنها جاهلة أجهل من شعبها وهذا المشكل نتاعنا يعني احنا في ما يسمى العالم المتكلم باللغه العربيه نمشيو معناتها معناتها الجواب نتاعي يعني عبد الرحمن واضح انه المساله تحتاج الى توعيه الطبقه المثقفه والطبقه المهتمه لازمها تعرف هذه الامور وتفكر في هذه الامور لان هذه الامور هي ما يسمى التراث البشري الإنساني أما السؤال الثاني اللي تسأل هي المصادر أنا قلت لكم قدش من مرة رأي هذه العلوم هي علوم كلامية متناقلة وعلوم متطورة تتطور مع الزمان ومع مع المكان ومع الشخص وحتى المعلومات اللي موجودة في الكتب أغلبها مع الأسف تم احتكارها من طرف الأديان وتغيير المعنى متاحة إذا بالنسبة للمصادر للفطرة أو لفهم الفطرة أو لفهم الوجود أو الوصول إلى المعرفة أنصحكم بما يمكن فما زوج كتب هما أو أكثر هما موجودين يبحثوا في المسألة هذه طبعا أنا قلت لكم قبل الكتاب ما يسمى الأبانشيدا الأبانشيدا هو من الكتب الفيدية القديمة مع الأسف هذا الكتاب يعني لم يتم ترجمته للعربية إلا مرة واحدة في التاريخ الإسلامي وتم ضياعه وحرقه وتمت إعادة ترجمته إلى العربية من طرف عبد السلام زيان ولكن الترجمة غير كاملة وغير دقيقة بينما الأبانشيدة يمكن أن تجدوها بالإنجليزية مجاناً PDF ويمكن أن تجدوها بالفرنسية ولكن بالفلوس ثم آه زاد آه كتاب آخر آه معروف اسمه العزيف ويعيتوله بالإنجليزية الميكرونوميكون العزيف وهو يقال أنه كتاب خيالي الكتاب هذا تقريبا آه آه ظهر في عهد محمد وهو من أهم الكتب الذي استعمله ال في أفلام الرعب يحتوي على قصص جداً عجيبة ينسب هذا الكاتب إلى شاعر من اليمن اسمه عبد الله الحضرد وكان يعرف باسم العربي المجنون وهذا الكتاب يعني بقى فترة طويلة آه لم آه يترجم حتى تم ترجمته للانجليزيه لليونانيه آه ثم ضاع وعاد ترجمته مره اخرى ولكن هذا الكتاب يحتوي على حقائق يعني آه في الصور اما المصادر الاخرى آه للـ للـ لفهم الغنوصيه والفطره ما نحبش نطول في المقدمه آه هو الكتب الدينيه كلها ولكن لا يجب أن تأخذها بالحرف يجب أن تفهم المعنى أو ما يسمى بالشفرة اللي موجودة من وراها الذي تريد أن تقصد به طبعاً لو احنا القرآن كما قلت معنتها مكتوب بطريقة غنوصية بحتة وما هو معروف في الغنوصية أنها لا تكتب لا تكتب موضوعياً يعني ما تكتبش موضوع وموضوع موضوع ذاك عليش أنا اقترحت إعادة كتابة القرآن بطريقة موضوعية أي كل موضوع لوحده يعني نأخذ كل قصة لوحدها والتقسيم اللي نقسم به القرآن هو تقسيم مختلط مثل بالطبيعة عندما تجد الشجرة وتجد الحيوان وتجد النهر ولكن القرآن معناتها مكتوب بطريقة غنوصية نجم نقولوا ركيكة يعني ما همش مخذوش الاعتبار عدة أشياء لكن هو مكتوب بطريقة غنصية وكما قلت لكم يعني القرآن هو الذي يقرأ أو الذي ينقل قراءة ولا يكتب ولهذا محمد على حسب الأحاديث حرم كتابة القرآن ثم تردد أبو بكر وفي الأخير يعني بدأت كتابته وهي أكبر غلطة وقعت نتاع كتابة القرآن شالينا إحنا تكتب ولم تكتبش مش مهم أما الكتب كما القرآن التوراة الإنجيل كلها هذه الأمور نلقاؤها موجودة واضحة يعني لو يكون عنا حس بش نفهم معنى الآية بدون نظر لما هو ظاهر لأن الغنوصية المكتوبة ديما تكتب بطريقه مشفره عن طريق قصص كيما مثلا كليله ودمنه او عن طريق موسيقى او لحن او عن طريق رسم هو الهام داخلي ليس شيء ظاهري وهذه العمليه تاع كتابه الغنوصيه بالطريقه هذه الهدف نتاعها هو المحافظه على لب الغنوصيه الذي لا يجب البشريه ان تضيعه لأنه لو ضاع ضاع الإنسان بحد ذاته إذن لهذا أيضا مسألة أخرى مهمة كما قلت معنا في الفيديوهات السابقة إن الدين الآن الآن الدين يعتبر عائق للعودة للفطرة الإنسانية السليمة واستعمل الغنوصية وحول المعاني متاعها لأهداف مصلحية لشيوخ ولا لجروب وأصحاب اللي يحبوا يسيطروا على الإنسان وللسياسة وحتى للاقتصاد يعني استعملوا الدين ومعنتها الإنسان اللي يخرج من الدين بعد أن يكتشف أو يعي أو يصل له درجة من الوعي أنه يفهم أن الدين هذا هو عبارة على مكينة آه، تلعب على الضقون الناس وتمنحهم من أنهم يعرفوا أنفسهم يكرهون كل ما هو في الدين رغم أن الدين يحتوي على أشياء اللي ذكرناها منها النية، الإيمان، الوعي واليوم بش نتكلم عن ما يسمى بالحب آه، طبعاً وهنا نحب نأكد حاجة أخرى مهمة آه، آه، حاجة معناتها مهمة جداً هو إن لا فرق بين الدين والإلحاد يعني الإلحاد اللي طو منتشر ما يسمى في الدول المتكلمة باللغة العربية هو نفسه نفس الدين لأن الانتماء الإيديولوجي مهما كان يريد أن يخفي لك الحقيقة أن تكون حر وتكون سيد نفسك يعني الخروج من الدين ودخول الى دين اخر هذا يفهمناه يعني خروج من قطيع الى قطيع والخروج من الدين والدخول في قطيع الالحاد وتنتمي تنتمي الى مجموعه ملحده هذا نفس نفس الانتماء الى دين اخر بالنسبه لي لا فرق وخاصه الالحاد المنتشر في عالمنا هو الحاد مقلد للالحاد الغربي الذين وصلوا إلى درجة من الوعي مع المثقفين نتاعهم ورجال السياسة ومع وماذا بهم يعودوا ينظموا الناس عن طريق أشياء أخرى غير الدين هي الإلحاد والربوبية وغيرها من الأمور يعني باش يبقوا الناس يسيطروا عليهم ويعملوا لهم جمعيات ويعملوا لهم اتجاهات يعني أنا ملحد وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا اذا نفس الشيء عندما تنتمي الى مجموعه الحاديه فانت مثلك مثل المسلم مثل المسيحي مثل اي واحد آه الالحاد الحقيقي بمفهوم الالحاد هو الحاد فردي باتم معنى الكلمه وكل المحاولات لتنظيم الملحدين بات في الفشل الا في بعض المناطق المتخلفه فكريا وسياسيا واجتماعيا والمنحطه اخلاقيا آه تم تكوين مع بعض آه هذه الامور ولم تنجح آه ومن طرف الاشخاص اللي لهم آه فمت اهداف معينه لكي يقودون القطيع. ده آه اذا هذا هو ما اللي حبيت نقول آه هوني آه اليوم باش نتكلم وإحنا تكلمنا قلنا على النيه يعني هذوم العناصر الاربعه الاساسيه اللي البارح ذكرتهم آه هي آه النية، الإيمان، الوعي، الحب هنا السؤال الذي يسأل مع أنت خطرانين. أنا قلت لكم وقتها في الفيديو متاع البارح أن هذه التسميات هي تسميات غنوصية بينما التسميات الدينية هي الجسم، الروح، العقل، النفس يعني الإنسان أو أي شيء موجود في الكون متكون من الأربعة هذوما الفرق أنه الإنسان هو أكثر واحد عنده ما يسمى بالنفس أو ما يسمى العقل أكثر تطوراً وأكثر ظهور وطبعاً والتفسير المادي أو ما يسمى بالمادية أو العلمية التجريبية هي المادة والطاقة والفعل والحس أحنا خلينا اليوم باش نتكلموا عن الحب ولكن في المستقبل باش نستعملوا المصطلحات الدينية لأن المصطلحات الدينية قريبة لنا هي الجسم، الروح، العقل، النفس. النفس الذي هي توازي الشغف أو ما يسمى بالحب. طبعاً هنا سؤال معنتها عدة أسئلة شنو الحب؟ فهمت؟ الحب في الحقيقة ينجم يكون إحنا توا عملنا ترتيب هذه النية الإيمان الوعي الحب الأربعة هذا الترتيب هو على حسب ما يسمى الوجود المادي بينما في الوجود العدمي هو ترتيب عكسي ينطلق من الحب إلى الوعي إلى الإيمان إلى النية يعني الحب هو الأول هو أول شيء هو الحب في العدم ومعنى لو نجيو نشوفه في العدم تمت العملية هناك حالة حب ثم هذا الحب أصبح واعي ثم عندما أصبح هذا الحب واعي اللي هو كل الوجود وكل ما هو موجود وكل ما موجود وكل ما سوف يوجد عندما أصبح هذا الحب واعي وقع إيمان عندما وقع إيمان يعني وقعت إرادة هي الحركة ثم وقعت النية والنية هي الذي أدت إلى ظهور الوجود وعندما ظهر في الوجود انطلقنا من النية ونزلنا للايمان والوعي والشغف، هذه العملية يعني يجب ان تعاد لكي نصل لما يسمى بالحالة الفطرية الاصلية للانسان وهي الاطمئنان، يعني الاطمئنان والراحة، هنا فما شكون سالني سؤال، سالني سؤال يعني معناتها مهم جدا على السعادة وكيفاش معناتها تكون سعيد؟ اسمع السعادة أو ما يسمى بالراحة النفسية في هذه الحياة أو ما يسمى بالتوازن أنا نسميه يحصل في حالتين، يا إما تكون مثلك مثل الأنعام مثلك مثل الحيوانات ما تعرف شيء. ما تعرف شيء، هي وقتاش تبدأ العذاب؟ ما يسمى بالعذاب الداخلي والنفسي. عندما تفهم، عندما تعي، الإنسان وقتاش بدا يفكر وبدا يبحث على حلول عندما اصبح انسان عاقل واصبح يفكر اما لو تعيش مثلك مثل الحيوان يعني تاكل وتشرب وتقرا وتخدم وتعرس وتموت حياتك تكون بسيطه فهمت؟ ما لك حتى الشاعر ان الانسان على قد ما يعرف على قد ما يشقى هذه معناتها حاجه معناتها واضحه اذا انت ما دامك تسمع في الفيديو هذه اكيد انت تبحث عن الحقيقه وانت تبحث ما يسمى عن ذاتك وتبحث على الراحة والشكوك اللي عندك في مخك إذا هوني المسألة هي فهم الميكانيزم هذا هو كيف تحصل على الاستقرار لكي تصل في الأخير إلى ما يسمى اليقظة وهنا نزيد نأكد مسألة مهمة لا يهم أن تصل أو لا تصل المهم أنك تسير في هذا الطريق ودجاء أنا معناتها كاتبها في البروفايل المتاعي أن الإنسان يعني لا يهم أين يسير ولكن المهم أنه يسير إذا لا يهم هل تصل إلى الحقيقة المطلقة أو ما يسمى النيربانا المهم إنك تسير لأنك عندما تبدأ تسير في هذا الطريق تأكد أن الاحتمالات أنه يكون عندك وعي بعد الموت أو لا يعني لو نفترض انت عشت انسان عادي، كما نقولوا واحنا تاكل وتشرب وترقد وتشرب وكاهو ومت، فهمت؟ لو ما فما حد شيء اوكي، لو فما حاجه باش تقعد في الوعي متاعك وانت في العدم، وانت في الموت، تعاود نفس الحاجات اللي عملتهم في الدنيا نتاعك، تاكل وتشرب وتعمل وكذا، وانت ماكش عارف روحك لا ميت يعني تصور عذاب أبدي كان أنت مثلاً تقوم الصباح وتمشي تخدم وترجع وكذا باش تقعد دقيقة للأزل بدون ما يتفطن بك يتفطن لك حد يعني لو الوعي متاعك باقي لو أنت مثلاً متدين تنتمي إلى دين معين مثلاً ناخذ أحنا كالمثال متاعنا الإسلام ومت لو لم يكن هناك وعي بعد الموت باهي ما حد شيء أما لو كان عندك وعي بعد الموت شنو بش باش تعمل؟ بش معناتها كان تعرف اللي انت مت، باش تعاود تراجع، احنا نعرف الانسان وقت يقرب من مرحله الموت، اول حاجه يتذكرها مش اول حاجه في مخه، ماعرفش فما مع بعضكم وصلوا الى مرحله الموت، يعني يتذكر حياته كابلة في ظرف لحظات، لحظات يتذكرها. اذا كان مت انت وفما هناك وعي بعد الموت، سوف تتعذب بكل الأشياء اللي عملتها خايبة في حياتك وبش معنتها لو عملت حاجة خايبة في حياتك بش تقعد للأزل أنت تتعذب وبش تحس روحك اللي أنت في جهنم خلاص أنت في جهنم وتقعد فيها للأبد إذا الحالة النفسية أو الحالة الفكرية قبل الموت متاعك في هذه الحياة هي جدا مهمة جدا مهمة هي اللي باش يتحدد بعد الموت لو هناك وعي او ليس هناك وعي، مش احنا هناك وعي ولا ليس هناك وعي هذا مش موضوعنا، لكن تأكد انه لو هناك وعي وانت انسان تاكل وتشرب وترقد وكذا بعد تموت باش تقعد انسان تاكل وتشرب ماكش تعرف روحك تموت يعني بهيم، حاشا البايم يعني والحمير. كانك انت منتمي مثلا للدين الاسلامي وانت مثلا منافق وعملت حاجات خايبه وكل شيء وقتها باش تموت. مش تعدي معناتها الأزل نتاعك وانت في عذاب مطلق وانت خذوه وغلوه والجحيمه صلوها في سلسله عرضها سبعون ذراعا فسلكوه وشدنا حيولك والديك يعني على حسب الحاله النفسيه نتاعك والحاله الفكريه نتاعك وقتها باش تموت باش تواصل على نفس الطريق اما كي توصل للنيرفانا اللي هي المهمه او مثلا تسير في طريق الفتره الغنوصيه هو انك تكون واعي كما قلت لك تكون نيتك حسنه والايمان ويكون عندك الوعي اذا هوني وقت تموت بش تعرف روحك تموت وبش معناتها انت ديجا قبل ما تموت صلحت ياسر من اغلاطك وبش تعيش يعني في حاله انتصار فمت تقول فزت ليس دائما ان كنت راح نفسيه اي طبعا طبعا ان كنت في شيء طبيعي نعم بالفعل ابوكاليبس وهذاك هو الذي سوف يتواصل بعد الموت. يعني بعد الموت لو هناك وعي الحالة اللي باش تموت عليها هي اللي باش تتواصل عليها. لهذا الدنيا هذه لازم قبل ما تموت تصفي امورك الكل وتحسن امورك وتكون مستعد. فهمت؟ اذا آه معناتها احنا قلنا في حالة يا خالد، خلينا نكمل الموضوع بعد تو في حالة ان هناك وعي بعد الموت. فهمت هذه حالة. معنت آه ما نعطيوش آه اجابه معنت نقولوا فما وعي ولا ما فماش هذي موضوع اخر ماهوش موضوعنا آه هوني آه اذا آه معنت نكلموا اليوم على الحب شنو هو الحب الحب هو طبعا انا مانيش باش نتكلم على الحب بمفهوم حبني ونحبك اللي موجود توا معناتها في المجتمعات نتاعنا الشختوه المتخلفه والجاهله والحب والحب ديما مرتبط بالجنس وأنا نحبك كنت تحبني أنا بالنسبة لي هذه حكاية فارغة ليس لها أي قيمة بالنسبة لي شخصياً طبعاً فما يلقى فيها متعة آه مي مي مع أنتذيك أموره هو الخاصة أما آه كيف الحب هو أصل الوجود الحب كيف هو أصل الوجود الحب في العدم آه احنا نعرف إن في العدم آه لم تكن هناك آه يعني شيء لا شيء موجود اذا عندما نقول واحنا لا شيء موجود يعني لا فوضى آه لا شيء اذا الحب هو القبول والرضا والخضوع والاستسلام وهو اصل الوجود واصل العدم يعني الاصل العدم هو الحب يعني اشياء متقاربه غير موجوده، طبعا نحن نتكلموا على العدم يعني لفهم العدم ما نجموش احنا في عالم الوجود ان نفهم العدم، ما نجموش نفهمه ولكن يجب نقارنه بعالم الوجود. اذا شنو معناتها هذه كلها افتراضات طبعا وهي ما يسمى فلسفه عقليه وفلسفه اه نفسيه، اه في, ال... في العدم كانت الاشياء نجم نقولو اه متلاصقة. او ما يسمى مثلا نلقاها مثلا في في القران يسميوه عالم العدم هو ما يسمى عالم الضر فهمت عالم الضر هو يوازي عالم العدم او مرحله بعد العدم اللي كل الاشياء كانت موجوده في عالم الضر ثم ظهرت طبعا الغنوصيه لا تؤمن بالخلق وانما تؤمن بالتجلي وبالظهور يعني هذاك علاش انا مثلا في المعتقد نتاعي الإيمان للحادي لا أؤمن بموت وحياة وإنما أؤمن بظهور بظهور الأشياء ولا أؤمن معنتها بالنسبة لي أي شيء موجود هو كان موجود وسوف يبقى موجود بغض النظر هل هو واعي أو غير واعي وأنا رغم اللي نقول يعني بعد الموت ما نجمش نعرف هل هناك وعي أو ليس هناك وعي ولكن ما هو أكيد إن بعد الموت لا تنتهي تبقى موجود بوعي أو بدون وعي طبعا الغنوصية أو ما يسمى بالديانات الشرق الأقصى تقول لك عندما توصل للنرفانا أو تكون في طريق النرفانا آه، سوف يكون وجودك بعد الموت هو وجود آه، واعي آه، أما حتى العلم العلم يقول لك لا شيء يضيع لا شيء كل شيء موجود يبقى هو موجود يتحول من مرحلة لمرحلة حتى الآن مع الفيزيك كونتيك والعوالم المتوازية يعني يتكلمون على انتقال إلى أن هناك عوالم متوازية الإنسان أو ما يسمى الشيء الذي وجد ينتقل بشكل المادة إلى مادة أخرى وينتقل بشكل ما يسمى الوعي والفكر إلى عالم آخر وطبعاً هذه كلها احتمالات إذن هوني الأمور في العدم كانت متصلة ببعضها أي متحابة. فأنت متحابة وعندما وقع ما يسمى الظهور أو ما يسمى التجلي لما هو موجود في الكون طبعاً السؤال الذي يطرح دائماً على وحدة الوجود طبعاً أنا لا أؤمن بوحدة الوجود كما يطرحها الصوفية رغم أن الصوفية ترحم لوحدة الوجود هي لبعض خاصه الخاصه او الخاصه اما للخاصه نتاعهم اما وحده الوجود عند خاصه الخاصه اللي هما الشيوخ نتاعهم هو الفناء الكلي يعني خاطر نؤمن انا بوحده الوجود كاني نؤمن اللي الكون هذا عباره على جسم واللي انا عباره على ميكروبا او عباره على خلية موجود في الجسم هذا يعني أنا يصبح ليس لي وجود بوجود وحدة الوجود بينما الغنوصية لا تؤمن بهذا الشيء وإنما تؤمن بأن كل شيء فيه كل شيء كما وريت لكم المبارح في الرسم يعني الحب هو حالة صفاء حالة صفاء حالة اطمئنان لهذا يعتبر العدم هو الحب الكلي ومن هنا جاءت فكرة الله لأن الحب الكلي فيه كل الأفكار ومنه انطلق الوعي والإيمان والنية لإيجاد هذا الكون أو لظهور هذا الكون من العدم طبعاً عدم الإيمان بالله لا يعني أن هذه الحياة ليس لها قيمة عدم الإيمان برب لا يعني أننا ليس لنا أهداف في الحياة عدم الإيمان بالله لا يعني إن ليس هناك وعي بعد الوجود بعد الموت آه هذا ما عنده حتى علاقة كما قلت لكم ونعود نقول لكم إنها الدين هو اللي يهلك البشرية في الوقت الحاضر رغم إنها الدين كان نافع في فترة من الفترات ولكن اليوم أصبح آه يشكل خطر كبير على الإنسانية إذا هنا الحب هو البعض يقول لك الحب هو توافق هو في الحقيقة ليس توافق الحب بالعكس يمكن أن يكون شيئين ضدين ومتحبين فمتقى. لا الحب ليس توافق نتكلم على الحب في المطلق فمتقى. الحب ليس توافق يعني نكون وإحنا مثلا كما نقول لك مرأة وراجل معناتها واحد سلبي واحد إيجابي يحصل حب لا هذاك ما هوش حب ما نجموش نسميه حب الحب هو ما عندوش قاعدة هو الحب لا ينظر لا إلى الجسد ولا إلى المظهر ولا هو لأن الحب هو الشيء في عمق داخل كل شيء موجود كل شيء موجود موجود عنده لب كل لب ذاك يتقارب مع لب واحد اخر ولهذا في الحب نجم يكون الشخص اللي تحبه كما معنتها <تصفيق> معنتها ليلى ولا عبله عبله عبله قالوا لها ما عبله ولا ليلى من نعرف شكون قالوا لها ماذا معنتها معنتها تحبين مثلا عنتر هو قبيح المنظر وكذا وكذا وكذا قالت انظروا الى قيس بعينين ليلى او مثلا ليلى شو اسمه قيس عندما يبوس في الجدار نتاع بيت ليلى يبوس ويعاود قالوا له هل تقبل الجدار يا قيس؟ قالهم لا اقبل الجدار وانما اقبل ساكن الدار اقبل الجدار وذا الجدار ليس حبا في الجدار وانما من هو ساكن الدار اذا الحب هي مساله كبيره ياسر ومش مش مش مش مساله سهله يعني معناتها لعبيت ساعات يجي يحكي مع واحد واحد يحكي مع واحده ولا واحده تحكي مع واحد يقول لها نحبك هذيك مش حب هذيك رغبه جنسيه رغبه جنسيه <تصفيق> باردون نشرب التاي نتاعي هذه رغبة جنسية رغبة حيوانية نجم تسميها اللي تحب، ماهيش حب، لهذا الحب لا يمكن أن يكون الهدف نتاعو جنسي، لا، الهدف نتاعو جنسي أو أي مصلحة، ديجا الحب ما نعرفوش كيفاش تخلق، <تصفيق> ما نعرفوش كيفاش يظهر، ماعرفش بيا جاتني الكحة، المهم اللي حبيت نقول هوني أن لا لا فما حاجه سامحوني مفماش خالق مفماش خالق يا خالد الوجود واجب الوجود بدون خالق كما ان الرب انتم تسميوه واجب الوجود انتم راه ما تحلوش المشكله وتتقولوا الكون خالق فهمت عبارة على أنكم وخرتوا الموضوع يعني وخرتوه معناتها أنتم صحيح ما تؤمنوش بالكون هذا أنه له خالق ولكن في نفس الوقت تؤمنوا أن الخالق متاعكم ليس له خالق الحب معدوم يا سيمون هشامي في في الإسلام أصلاً فماش حب في الإسلام فماش حب في الإسلام المهم احنا خلينا نكملوا في مسألة الحب اذا في الحب لا يمكن يعني مش مش بالضرورة تكونوا متفقين مش بالضرورة تكونوا مكملين لبعضكم، ليس بالضرورة معتها يمكن يكون موجود هذاك الضرورة وانما الحب هي مسألة يعني استسلام يعني انك تحس حاجة في داخلك تخليك تشوف كل ما هو في الطرف الآخر بي. وهذه هي الحالة فهمت أهلا وسهلا عليك وهذه هي الحالة اللي آه نقوله في عالم الضر أو في عالم العدم كانت الأشياء متلاصقة ومتحابة مع بعضها الحب كان آه يعني يعتمد على القرب هذاك آه علاش مما حديث زاد قدس يقول لك النفوس أو الأرواح أرواح مجندة من تقارب منها تحابة ومن تباعد منها تنافرة إذن هنا لاحظوا نقطة مهمة في هذا الحديث القدسي وفي أحاديث أخرى تتكلم طبعاً فيما يسر أحاديث وهي أحاديث غنوصية تتكلم حول هذه المسألة إن الحب لا يعتمد على أنك توافق الإنسان في فكرته وإلا توافقوا في الطبيعة ولا تكملوا الطبيعة بتاعه لا تعتمد على عنصر أساسي هي القرب وهذا لاحظوا حتى في حياتنا يعني العادية إن الإنسان اللي يكون قريب ليك يعني العائلة تكون متآلف ليه أكثر من جارك وجارك تكون متآلف ليه أكثر من بقية الناس وولد حومتك وولد متينتك تكون متو... مع أنت متقارب معاه أكثر من واحد براني ولد بلادك تكون متقارب معه أكثر من واحد من بلاد أخرى، وإنسان تكون متقارب ليه أكثر من إنسان من مش إنسان مثلا من الحيوان إذا هوني الحب هذه يفهموها راهي نقطة جدا مهمة، أن العلاقات البشرية يجب أن تقوم على التقارب، التقارب، شو معناها التقارب؟ نقصد يعني آه القرب القرب في المكان، المكان جدا مهم لتحديد عندما يعني نقول المكان طبعا المكان مش يعني الارض فقط الارض لان الحب هو في الحقيقه آه هو اول مكان ظهر منه العدم. آه طبعا بعد نجاوب على الاسئله خليني نكمل الطرح الحب يجب ان يكون آه يكون آه يعني آه يكون فما نظام، نظام آه معناتها الجوز أطراف اللي يحبوا بعضهم يكونوا فما هناك آه ما عرفتش كيفاش نفسرها الحكاية، يمكن أنا مثلا وشخص وشخص مثلا أنا وشخص آخر يوقع من بيناتنا حب آه مش لازم نكونوا آه معناتها متوافقين معناتها جسميا أو متوافقين آه فكريا أو طبيعة متاعنا ولكن نحترم بعضنا ما يسمى يقام على الاحترام على التسليم التسليم يعني أنا ما عاديهاش وهي ما تعدينيش يعني هي تحاول بشتفهمني تفهمني لهذا الحب هو اندماج رغم الاختلاف رغم التنوع رغم البعد رغم كل شيء يعني الإنسان مثلاً كي يحب إنسان ولو حتى تكون بعيدة عليه يكفي أن ينظر إلى القمر وهي تنظر للقمر حتى يحس وجودها الفعلي. إذا الحب هو حب لب الأشياء ليس ظاهر الأشياء وهو شيء ينبع من الداخل والإنسان كي يحبك بالحق تحس أنه يحبك يعني حتى أنه في بعض الشيوخ آه يعني سألوه قالوا كيف نعرف أن الإنسان يحبني آه قالوا سهل انساه أصلاً. وغمض عينيك وشوف انت في الداخل نتاعك تحبه ولا ما تحبوش. وقتها تلقى روحك اللي انت تحبه تعرف اللي هو يحبك بالحق. وهنا معناتها هذه مساله جدا مهمه حتى وقعت في في في ابن ملجم اللي قتل علي، جاه قالوا يا علي اني احبك، يا اخي علي قال لحظه، من بعد قال اني ارى اني لا احبك. قالوا اني ارى انك كاذب فقال له كيف عرفت؟ قالوا لانني انا لا احبك فهمت؟ يعني وهنا اللي باش نوصل للنقطة المهمة جدا هو الحب اكبر مصيبه للحب الغالط هو النفاق. فهمت؟ اذا معنتها المساله لا لا أنا لا من بالحب الجنسي مانيش نتكلم عن الحب الجنسي ما يكونش تفكيركم يا أما يا زاد اثنين راني أنا مانيش نتكلم عن الجنس أصلا نعرف اللي شمال أفريقيا الكل عندهم عقد جنسية وعندهم أمراض جنسية ويفكروا يفكروا في المرأة أو من الطرف الآخر المرأة تفكر كان في الجنس والراجل يفكر كان في الجنس مانيش نتكلم على الحب هذاك أصلا أنا نتكلم على الحب في الغنوصية يعني ما عنده حتى علاقة بالتفكير اللي انت تفكر فيه. بعيد كل البعد عن الموضوع. اه اذا اه نرجع للمساله معناتها مساله الحب اه يعني اللي نتكلم عليه. الحب هو تفاعل. جوستومون هذاك هو أبوكاليبس يسمع حب مباشره ان يفكر في الجنس. إني النفاق في الحب مونديال مونديال نسيتها فيها نساني فيها ما عادش نحب نغزر في التعاليق خاطر فما اشخاص يعملوا تعاليق غبيه فهمت؟ فهمت؟ اذا معناتها غبيه وخارجه عن الموضوع اللي احنا نحكيوا فيه شنو هو المساله هي على قد ما تكون فما شفافيه من بين شخصين شفافيه علاش مثلا في العلاقات البشريه في الحب بصفه عامه، علاش مثلا ديما توقع مشاكل من بين العائلات، أه واحد مثلا يبدأ حتى معنتها يعرس بعد يطلق ويولي يكره الشخص الاخر، على خاطر ما كانتش موجوده شفافيه، يعني الشخص ما عرفوش على حقيقته. اذا هوني في المساله المهمه جدا، من اكبر المشاكل اللي عندنا احنا خاصه في الدول نتاعنا ان نعم ياسر الماسك يعني الانسان هو غير نفسه يعني عنده تصرف مع بوه تصرف مع امه تصرف مع اخته تصرف مع الجيران تصرف مع المعلم نتاعو نعيشوا بشخصيتين وهذا السبب نتاعو هو معناتها الدين والاسلام بصفه خاصه اللي علمك معناتها من الصغر نتاعك من اللي تتولد يعلمك النفاق امك تعلمك النفاق وتقول لك ها هو وكجا لازمك تخبي هذاك لازمك تعمل هذاك لازمك تعملش هذاك لازم بحذا عمك لازمك فهمت ما قدش هذيك الامور يعلمونا من الصغر نتاعنا نتربوا على النفاق اللي يخلينا احنا في تصرفاتنا العادية مثلا نضربك مثال أنا إنسان مثلا ما نحبش نضحك اليوم، جاء عمي للدار أمي تقول لي اش بيك اش بيك مكشبر وجهك؟ اضحك قدام عمك اضحك قدام الأستاذ نتاعك اضحك قدام فلان، لا أنا ما عينيش باش نضحك، أنا ما عينيش باش نضحك فهمت؟ ولا مثلا ما تبكيش قدام الناس تقولوا عليك ضعيف، إذا هوني هذه مسألة جدا مهمة في العلاقات. يعني في العلاقات معنتها احسن يكون عندك صديق او شخص واحد. تعرف الغنوصيه ايش تقول؟ تقول فكره جدا مهمه ان في العدم كنا كلنا كتله واحده. وكنا معنتها متحابين مع بعضنا، لاصقين في بعضنا، ما حتى مشكله. وقتها وقع التجلي والظهور على الوجود هذا، وقع ما يسمى نوع من الفوضى وتفرقت الاشياء. يعني تفرقت الاشياء وهذه الاشياء عندما تفرقت اصبحت لا تعرف نفسها بسبب كثافه الماده يعني كثافه الماده يعني الشخص ولا ما عادش يعرف الاخر ما عادش يعرف لب لان هالماده والكلام والفكر والتصرفات هي تخفي شخصيتنا الحقيقيه اذا وقت نتعرف على انسان انا في الحقيقه آه ما نحكم عليه على حسب الظاهر نتاعو على حسب التصرفات نتاعو ولكن كي هو يكون ينافق في التصرفات نتاعو يعني يظهر حاجات ويقول حاجات يظهر روحه طيب قدش من واحد مثلا قدش من واحد علاش احنا عندنا مثلا ياسر عندنا مشاكل في عائلتنا يعني ما نثقوش في اخواتنا ما نثقوش في في بواتنا في امهاتنا خاطر نعرفوهم على حقيقتهم شنو مش يعني خويا أو بابا ولا أمي خاطر نعرف طبيعة نتاعو، نعرف النية نتاعو، نعرف ايمان نتاعو، نعرف الوعي نتاعو مثلاً، النية نتاع بابا ولا نتاع نعرفها. الجمال والحب الحقيقي هو إنك تكون تعرف النية الحقيقية للطرف المقابل وتقبله. مش مهم هنا تكون النية مثلاً باهية ولا خايبة، مش مهم. مثلاً أنا عندي صديقي نعرف النية نتاعو اللي هو مثلا يتمسخر على البنات مثلا والا يسرق، فهمت؟ ولكن انا قابله بالسرقه نتاعو هذاك، هو مظهرها لي، فهمت؟ يظهرها لي هذيك الطبيعه، وانا قابله، هنا هذا هو الحب، اما انا مثلا أحب شخص وانا ماخذ عليه فكره غالطه، هذا حب غالط، إذن سبب تعاسة نتاعنا. وعدم ما معناتها وما يسمى احنا نحكي ديما هاو كذب عليا هاو كذب عليا هاو ظهر على حقيقته او ساعات مثلا واحد يقول لك صديقك يقول لك حاجه مثلا تجرحك وقت يقولها لك يقول لك ليه ليه راني ما فكرتش سامحني راني ما فكرتش بالعكس وقت هو ما فكرش ظهر على حقيقته اذا هنا انا ما عادش نسامحه في المساله دي خاطر عرفته على حقيقته هو كيفاش يفكر فيا قديش من واحد مثلاً هذه توقع في عركة هكاية ولا حاجة ولا في سكرة يجي مثلاً فما فما قولة هي موجودة لعلي تقول لك ما أضمر الإنسان شيء إلا ظهر على ثلاثات لسانه وأطراف قلمه ومعنى حركاته أي حركة أي تصرف أي حاجة تنجم تظهر لك نية الشخص إذا عندما أنت تكون عن علم بنية الشخص، وعن علم بإيمانه، وعن علم معنتها بوعيو، وقتها تعرفوا على حقيقته، فمتى شكون هو بالضبط، وقتها كان حبيته كان حسيت، يعني أنت النجم نقولوا طبيعتك اتفق طبيعته، شنو هو التي الاتفاق في شنو هو هوني؟ هنا هذه هي النقطة، الحب هو الاتفاق في الشفافية. نضرب لكم مثال ونختم الموضوع وننتقلوا للاسئلة. فما قولة تقال ان الطيور على اشكالها تقع فهمت؟ وهذه من اهم الاقوال هي قولة غروسية فهمت؟ مهمة جدا في مسألة إن الطيور على اشكالها أه تقع أه فالقولة الغنوصية هذه تأكد لك ان درجة الشفافية مثلا كي يبدأ انا عندي درجة شفافية 20% نلتقي مع انسان عنده نفس الدرجة متاع الشفافية على قد ما يكون تقارب الشفافية من بيناتنا وعندما نقول الشفافية هي ابعاد كل ما هو مادي او جب على قد ما يكون التلاصق وقتها يعني التقارب وعلى قدر ما يكون حب ولهذا اقول واكرر الحب الحقيقي طبعا بعيد عن الجنس بعيد على كل شيء هو عندما على قدر ما تكون درجه الشفافيه اكثر على قد ما يكون الحب اكثر يعني انت وقت تعيش مع الحبيب بتاعك فهمت يعني اللي تفكر فيك كما نقول لك احنا أه تفكر بصوت عالي تفكر بصوت عالي، هذا هو الحب، وهو صعيب جداً يعني هذاك علاش يقول لك لازم تلقى شطرك الآخر أو نصفك الآخر باش تلقى نصفك الآخر، تصور أنت خرجت من العدم وظهرت للوجود ومرت ملايين السنين وملياردوات السنين وأنت تبحث على شطرك الآخر باش تلقى نفس الشفافية اللي عندك أنت كي مثلاً أنت تكون منافق 100% أكيد تحب إنسان منافق 100% ورغم اللي يكون مثلا يمكن المنافق هذا نوع والمنافق هذا نوع، المنافق هذا الشكل والمنافق هذا الشكل. إذا مثلا علاش مثلا نضرب مثال آخر ما يسمى بالمجرمين الكبار. المجرمين الكبار تلقى ديما عندهم حبيبة. خاطر خاصة اللي يقتلوا يعني اللي يقتلوا اللي يعملوا الجرائم والم... تلقى عنده حبيبة تعرف أسراره الكل وما يخافش منها. ويمكن يقتل الناس الكل وما يقتلش ساعات يكون هذا الحبيب يعني امك او واحد قريب ليك او صاحبك او اي شيء اخر يعني الانسان اللي يعرفك على حقيقتك ويقبلك كما كنتي هو هذاك الحب آه اذا آه نظن هكا معنتها وصلنا آه للنهايه وهنا حبيت نذكر آه على الاوبانشيدا من تعاليم حكمه الاوبانشيدا ان آه البرهمان اللي هو يسميوها الجوهر آه النهائي او هو العدم آه آه معناتها العدم هذا هو العدم اللي احنا نتكلموا عليه لا يمكن التحقق عن طريق الحواس ولكن يمكن ان تكون معروفه من خلال تطوير المعرفه الذاتيه لا يمكن ان تتحقق عن طريق الحواس يعني الخمسه ولكن يمكن ان تكون معرفته عن خلال تطوير المعرفه الذاتيه معناته وفقا لل آه ما يسمى التدافق، فإن الإنسان الحر يدرك يدرك إدراك حقيقي لذات الآخر عندما يوقع التجلي، وهذا اللي نحكي عليه في في الصوفية، ما يسمى التجلي، وحتى مثلا قواعد العشق اللي معروفة معناتها القواعد العشق اللي مع التبريزي، فهمت عمر الخيا مش عمر الخيام، فهمت مع التبريزي معناتها معروفه هذه معناتها بالكدا اذا هذا هو معناتها اللي حبيت نوصل من الفكره هذه كان عندكم اسئله في الموضوع طبعا فأنت كان عندكم اسئله في الموضوع أه... تفضل اصبر لحظه أه... أه... المهم اه تفضلوا نظن الفكره واحده اهلا وسهلا موسى ارجوكم اللي يجي المسلمين اللي يجيوا هوني ويسالني هل كنت مسلم ما كنت مسلم يا اولادي انا مانيش مسلم امشي اطلعوا ما عادش تسالوا سؤالات فارغه من المفروض كان جيت انت اول مره لهوني يعني للقناه نتاعي تمشي تطلع على القناه نتاعي قبل وتلقى فيديو تعطيك ملخص حياتي ومن بعد جي هوني ننتقل دراكة للموضوع سؤال خارج الموضوع لكن أريد رأيك في ما هو أجمل الصفات في نوعها الحيواني بالنسبة للوعي سؤال خارج عن الموضوع لكن أريد رأيك في ما هو أجمل الصفات في نوعنا الحيواني بالنسبة الوعي لازال به صراعات بين الفلسفة والعلماء أه ما فهمتش السؤال متاعها كايين بول بالجد... أه معنتها بالكدا دا بالجد... فهمت لا لا لا اسمعني أه أه الحب هو, هو هو هو ارضية الوعي هو ارضية الوعي الحب اسمعني الحب هو النفس والوعي هو الفكر فهمت الفرق يعني الوعي بالفكرة انا قسمت لكم يعني التقسيم هو ان هناك جسم روح آه، عقل و ما يسمى النفس النفس هو الحب فهمت النفس هو الحب والحب الحب هو القاعده للفكر وكل هذا في المخه جلال الدين الرومي يعطيك الصحه جلال الدين الرومي والتبريزي حتى انهم اتهموه بالمثليه فهمت الحب اصل الخير واي وأي هو الفتره الحب هو الاصل الحب هو الاصل الحب راه ما تاخذوش بمفهوم اللي احنا نقولوا حب حبني ونحبك وبوسه هو واحد حكيت فارغ الحب هو الارضيه هو التوافق هو انك ش... انا قلت لخصت الحب شنو هو الحب هو انه تكون درجه الشفافيه نجم نقوله متساويه او متقاربه على قد ما تكون درجه الشفافيه متقاربه على قد ما يكون هناك حب يكون هناك تجاذب لان الحب هو علاقه اللب باللب فهمت بي. الحلقه اليوم سهله تتفهم ايا بهيبه جلال الدين الاسلام سيختفي بعد جيلين من من التطوير الاسلام سيختفي سي مستحيل ما مع شو معناها هالسقسبي يعني ما تحترم يعني هل يمكن الحب بدون احترام هاني قلت لك مثلا الحب ينجم يكون من بين طرفين يحبوا بعضهم وحتى واحد ما يحترم الاخر خاطر هو ما عندهم نفس نفس الشفافيه يعني مثلا انا انسان لا احترم المراه مثلا نتلقى على مراه لا تحترم الرجل يمكن ان يحصل بيناتنا حب فهمت ما يعتمدش هو لا على الفكر لا على الواحد أنا الذي سألت السؤال السابق وأنا ملحد لست مسلم بل كنت مسلم أه ما شنو السؤال أه ام أربعة الاختلاف هو أصل الشر طبعا هو لا أصل الشر مفهوم الشر هو كما قلنا الشر يختلف فهمت؟ قد يكون شر مثلا مثلا تقتل كما قلتها تقتل إنسان دفاع عن نفسك ما هو الشر ولكن تقتل الجراثيم اللي في دارك باش تنظف دارك مش الشر ما فماشيش. الخير والشر ما فماشي. الخير والشر هو مصطلح انساني فهمت ولكن بالنسبه للغنوصيه الخير والشر هو اي شيء تعمله يخليك ما تتقدمش هو شر واي شيء تعمله آه معناتها يخليك تقدم للامام وتتطور خطر الهدف بتاع الغنوصيه هي الاصول الازليه وهي اصول إنساني للربوبيه اي شيء يؤخر الانسان أو مثلا حتى الالحاد اللي ينشروا فيه في الغرب هو الحاد فهمت مادي الحاد مثله مثل الدين يعلمك شنو الحاد جنس انساه شراب مثليه هذا هو بالاخرين بش... يقعدوا يحكموا فيك ويقعدوا يعملوا اللي يحبوا يلهيوك بال... بال... بال... بال... بال... بالماده بشراء الاراضي بشراء الجار بالاثاث وكل شيء هذه هي أنت شنية هي الغنوصية تحب تفيقك رو كل هذه المادة صحيح مهمة فهمت يعني للحياة اليومية ولكن ليس هي كل شيء فهمت تعرف ما قولة غنوصية مهمة جدا يقول لك الغنوصي يوصل يفهم أنه هو اللي يملك الشيء مش الشيء يملكه يعني مثلا السجاير هذه مش هي تملكني أنا نملكها يعني ما يسمى الديبندانس التعلق بالاشياء الماديه كان باش تتعلق بحاجه لازمك تتعلق بالجوهر بتاع الشيء وتكون عندك الفهم الحقيقي للشيء هكذا في الحب الحب مثلا لو تتعلق بانسان اخر تكون متعلق بالجوهر بتاعه سوى هو خايب سوى هو كبر سوى هو مات سوى هو مثلا وقع له حادث وتقصت يديه وسقيه. يقعد الحب هو نفسه اما كي تحب مثلا انسان على فلوسه ولا على مظهره ولا على الواحد الاجتماعي نتاعو هذا مش حب هذا فهمت هذا مش حب آه والاختلاف هو اصل الشعر دروس نعم انا مسلم بالله وبالوجود وبالاسلام وبالمحمد وبالاسلام, وبالإسلام وبالجن وبالسحر ايش آه نحبنا لك آه امشي القناه نتاع المسلمين معناتها ما نعرفش أنا غاديك تلقى الراحة بتاعك تلقى شكون يحكي لك على الهدهد اللي يكلم سليمان والنملة و... وعرش بلقيس وأصحاب الكهف وتلقى الأشياء اللي تناسبك فهمت الكون هل الكون واعي كل شيء في الكون واعي كل شي لأ كل شيء في الكون واعي ولكن هناك نوعين من الوعي هناك الوعي اللا إرادي والوعي الارادي الفكري وهذا معناتها درجه الوعي حتى ستيلو حتى الحجره عندها وعي ولكن كثافه الماده ولان ليس فيها الحياه الوعي يكون ضعيف جدا فيكون وعي لا شعوري فهمت احنا هوني في الدنيا هذه فهمت يعني ما فماش فرق من بين حجره وانسان ونبات وكل شيء الفرق الوحيد اللي موجود فيهم هو في درجه الوعي او درجه النيه او درجه الايمان او درجه الحب من بيناتهم يعني هذوما العناصر الاربعه وهذا تو نحكيو فيه تو احنا قلنا ما عادش باش كلمه النيه والايمان والوعي والشغف وانما باش نستعملوا المصطلح الديني اللي هو الجسم والروح والعقل والنفس لان هنا الجسم يعني والروح والعقل والنفس واللي حكينا عليهم النيه والايمان والوعي والشغف هذاك الكل موجود في النفس والنفس موجوده في العقل فهمت هذاك علاش غدوه باش على الجسم فهمت العناصر الاربعه هي الجسم والروح والعقل والنفس تو احنا بدينا من اللب اللب هي النفس اللي هي توازي الحب اللي هي الارضيه هذه الارضيه هي اللي فيها النيه والايمان والوعي والشغف، النيه والايمان والوعي والشغف هما موجودين في النفس، هما ليس فكره، هما احساس، احساس داخلي نحسه في الداخل متاعنا. ماكش تحسه بمخك، ماكش تقول اللهم اني نويت سوف افعل ذلك غدا، هو ماهوش فكر. ومش يعني اني اؤمن اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله انا مسلم. هو ماهيش عقل. وهو ماهوش فهمت روح مش مثلا نمشي نصلي ولا كذا وكا هيك عملت النيه وهو ماهوش حاجه ماديه هو موجود في النفس اللي هي العدم. آه اذا آه كل شيء كل شيء هذاك غدوه باش نحكيو فيه آه ابوكاليبس آه بش نبداو بالجسد آه احنا توا حكينا على الاربع عناصر هي النيه والايمان والوعي والحب اللي هما العناصر الأربعة للنفس. وغدوة باش نعاودوا نرجعوا من الأول ونحكيو على جسم الإنسان وشنو أهمية جسم الإنسان. آه سيد بادي آه لا أنا على حسب التجربة متاعي أنقل ما تعلم هل الحلاش كان يحب السفر المطلق آه نقطة البداية وهل انقاد به أنه انقاذ ده إنه الله الحلاج إنسان عظيم إنسان وصل إلى المعرفة إنسان غنوصي بامتياز فهمت الحلاج يعني لكن جاء في عصر ما فهموهش مش الحلاج برك راهو كثير عوارض الأقلاع دروس صديقي حبيبي ذهب إلى ساحر خالد دروس صديقي حبيبي اذهب الى ساحرة او جرب طلاسم وادخل الساحر الكبيرة تعرف الجن والشيطان. اه لا لا امشي انت اعمل الامور هذيك انا هذيك الامور نعرفها. يعطيك الصحه. برمشي برمشي صلي التراويح ولا اعمل حاجه مهمه فهمت على حسب ايمانك ودينك ولا تدخل نفسك في ما لا يعنيك لكي لا تلاقي ما لا يرضيك. النفس تو نعمل عليها حلقه وحدها النفس انا غدوه باش نعمل تو أنا تكلمت لكم عن النية والإيمان والوعي والشخص فهدوما أحاسيس بشرية ما فكرية وغدوة باش نتكلم على الأربع عناصر يعني باش نبدأ بالعنصر الأول اللي هو الجسم وأهمية الجسم من ناحية الغنوصية العدم هو قاعدة الكون العدم موجود معانا تورا العدم هو هدية هو معانا تري هل تدري؟ ان العدم لا يتحرك العدم موجود ما تحركش في بلاصته مازال موجود في بلاصته احنا عباره على انتفاخ للعدم فهمت آه اخي كريم انا اتفق معك اننا يجب ان لا نشتغل فقط بالماديات لكن بدات اشعر بالعجز فيما يتعلق بالبحث عن الاسئله الوجوديه الكبرى ولما توصل لشيء اصنع منه ايمان او رؤيه يرتاح واقتنع بها بماذا تنصحني انصحك ان تعرف ان تسال الاسئله الصحيحه، الاسئله الصحيحه حاول تطور الاسئله متاعك فهمت ادخل في تفاصيل تفاصيل فهمت ما انت تحب تعمل معايا نقاش تحب نعمله وقل لي وقت نعمل حوار مباشر ما حتى مشكله طبعا انا معنتها كيما قلت لكم انا لا اعطي حلول وانما آه لا أبيع بضاعة آه وإنما آه أعطي الطريقة كيف تحصل على تلك البضاعة علاش لأني أنا أؤمن أن هناك كثير صدقني كثير في المجتمعات متاعنا عندهم القابلية الآن باش يعرفوا هذه الحقائق آه رغم اللي ما عندها قبل البشرية أنا بالنسبة لي البشرية بدأت توصل لمرحلة ما يسمى النضوج الفكري والنفسي انها تكون تعمل على انفسها هذاك كل يا ما مثلا ياسر كما قلت لكم انا اعطيتكم قبل شريدي جبارين شريدي جبارين يعني هو غنوسي ولكن طبعا هو في بعض الاشياء اللي قدمها يعني يطالب يعني هو من حقه طبعا يطالب هو يلقى لك حلول جاهزة اما انا لا اعطي حلول جاهزة انا كل حالة وحالتها خطر او من ان كل شخص اش تحبني نقول لك مونديلا ثم حلول جاهزه فهمت حلول جاهزه تلقاها عند شريدي وعند ياسر معناتها اصحاب المعرفه وكل شيء يعطيك حلول جاهزه ولكن انت متصور ما مزلت مازلت ماكش مرتاح على خاطرك انت لازمك تكون الشخصيه نتاعك يعني انت بيدك تنجم تكون معناتها تلقى الخلاص نتاعك هل يمكن ان تكون مدى نوع من الوعي وهل الكون واعي آه المادة عن طريقها يحصل الوعي فمتى وانا كما قلت كل شيء في الكون واعي بإرادة أو غير إرادة فمتى ساعات نكون واعين بدون وعي فمتى يعني بطريقة آه لا شعورية بني الإسلام على ستة على 10 <تصفيق> ولا ونسيت الجنس لماذا الهجوم على على هل أزعجك أسألتك خارج الموضوع خالد الاسئله نتاعك خارج الموضوع يعني عرفت إنسان قاعد يحكي في موضوع وأنت كلامك هذا في النافخة زمرة فهمت؟ يعني إنسان يحكي على البطاطا وأنت تحكي لي على البنات يعني كيما نقوله بالتونسي داخل سوق البصصين بلا شترمة فهمت ماكش فاهم الموضوع وماكش عارف الموضوع وانتي مسلم وتؤمن بمحمد ويمشي عند مسلم عند مسلم حتى حد ما جاء قلقك غديك تو لك على الخرافات الكل وكيفش طلع فهمت على البراق والقدس لك الحاجات اللي تحب عليها انتي فهمت تحياتي حنان دروسا تسني انا قلت روح جرب شوف موجودين ام لا فهمت أنت شنو تعرف عليا خالد باش تقول لي امشي جرب وامشي جرب، شكون قال لك أنا ما جربتش أنا فرق صغير؟ قداش عمرك أنت؟ عندي تجربة في هذه الأمور ومانيش هكاك وصلت اللي وصلت له فهمت؟ أنا أوشك على الإلحاد هل من نصائح؟ آه ما ليس مهم الإلحاد راهو فهمت؟ مش مهم ال- ما تبحثوش على الإلحاد، ابحث على أنك تفهم روحك شنو وتفهم الكون. الالحاد راك عندما تقول لي وصلت للالحاد كاني قلت بيش تغير من دي من من حكايه فارغه فهمت انا تركت الاسلام عن اقتناع تام مع اني كنت متصوف والان اشعر بارتياح اكثر بعد ترك الدين هذا هو المهم رجاء هذا هو المهم آه يا خالد كل منا له افكاره مثل انت مسلم وانا احترمك طبعا كل انسان آه له افكاره فهمت على تنوير الرأي العام، شكرا أخي كريم، أتمنى أن جميلة، وشكرا لكم نعمل حوار. طبعا طبعا مونديلا ابعث لي على الفيسبوك نعمل حلقة وقت اللي تحب أنت نجموا إن نبعث لك الرابط نتاع، أه, تحب غدوة قل لي فهمت تحب بعد غدوة به غدوة باش نبدا باش نحكي على الجسم فهمت. أين يذهب الوعي عند النوم أو تحت التخدير؟ أن الوعي هذاك هو الموت، هذا موضوع معناتها نحكيوا عليه فهمت الوعي ما عادش موجود هذاك علاش هو مرتبط بأشياء مادية موجود وجود آخر غير وجود الحياة هو النوم هو الموت الأصغر هي حالة العدم البداية هي الحب هي الحب نعم محمد طالبي هي الحب الحب هو القاعده هو الاساس جو veux bien prendre la parole بيان سور خذ لا بارول ما حتى مشكل اميره ا بالنسبه لي انا خرافات. طبعا بالنسبه لي شريدي شريدي تبعت شريدي شريدي ما يعطيكش طريقه باش يعطيك الحلول جاهزه فهمتها طبعا هي طريقته اما هو معناتها انسان عارف الحقيقه طبعا وهاوكا معناتها حتى انه نجم يعني يبيع المعلومه فهمتها يعني فما عنده كتب يبيعهم اشياء رجاء كثير ما فيش داعي للفضايح علش فضايح العمر حاجة معتا عادية هل يوجد اختلاف في منطقة الحب أو أن الحب مطابق في كل شيء كحب الإنسان أو الأشياء أو السلطة لا لا لا لا, لا. الحب الحب هو جوهر الشيء الحب هو جوهر الشيء هو الحب بين الأشياء هذاك الحب مثلا السلطة وحب الأموال وحب هذيك حاجة أخرى، فهمت؟ أنا نتكلم على جوهر الأشياء ليس غير البشر، فهمت؟ أما العلاقات بيناتنا نحن كبشر هي تقوم كل شيء حتى مع الطبيعة مع الجماد مع كل شيء تقوم على حب على جوهر الشيء. أه أخي كريم أنا ربانية والأديان بالنسبة لي صنع بشري. ولكن لك أبر محير لي عندي في المجال الروحي إلا لي اختيرت أني أنني اختبرت الخروج من الجسد وأمور أخرى لا أعرف تفسير لها كيف يمكن تفسير هذه الظواهر ما يسمى بالإسقاط النجمي الإسقاط النجمي طبعا تو نعمل حلقة حول هذاك الموضوع يعني كيفاش تتم العملية طبعا حتى أنا جربت أنا أجربها حتى أقوم بها حتى الآن فهمت؟ إلى الآن مع مسألة الخروج من الجسد هي ممتعة ومخيفة في نفس الوقت في الأول تكون مخيفة حتى أني في مرة من المرات لم أستطيع أن أعود إلى وعيي إلى جسدي. أزور كريم لا ديفيرونس أونتر النفس أروع. آه ما هو الفرق بين النفس والروح؟ هناك فرق كبير بين النفس والروح. الأحاسيس اللي ذكرتها النية الإيمان الوعي الحب هذه أمور نفسية هذه أحاسيس. بينما الروح لو هذه تطلق عليها في العلم أحاسيس ايموسيون، أحاسيس اللي تحب عليها انت بينما الروح هي طاقة فهمت والأحاسيس متاعي تختلف على الأحاسيس متاعك ولكن الطاقة متاعي تقريبا نفس الطاقة متاعك لأننا مركبين من نفس المادة فهمت الروح هي عبارة على طاقة لو باش تفهمها الحكايه انها الروح عباره على طاقه هي اللي تعطي الحياه. هي طاقه الحياه. لو سيزيام الاسلام اي اسلام اونتر لا كويزيني طارق رمضان. انا اتحدى المتابعين لكن انت ترد علي. انا اتحدى المتابعين يا صديقي ولكن انت ترد، انت تكتب للجميع باهي مش مشكلة توا ما عادش نرد عليك. هاي طياره شريده طياره للاخر. انا معناته انصح معناته بمتابعه شريدي لانه يعطي معلومات مثلا على الغنوصيه وهو غنوصي طبعا 100% يعني ظاهر غنوصي فهمت يعني قليل في العالم المتكلم بالعربيه لم الاقي انسان غنوصي معناتها على اليوتيوب الا شريد ما اعرفش كان عندكم شخص اخر ابعثوا لي اما انا ما لقيتش على اليوتيوب وإنسان يعني محترم وانسان عنده معرفه كبيره جدا فهمت بالغنوصيه ولو كل الانبياء اللي علموهم هم الغنوصيين كما مثلا الرجل الصالح نتاع موسى اللي قالوا لن تستطيع معي صبره هذاك غنوصي هو اللي علم موسى اليهوديه فهمت المسيح يسوع يمكن اعتباره شخصا غنوصيا شسمه عيسى موسى كل الانبياء نتاع الشرق الاوسط تعلموا عند غنوصيين فهمت هل يمكن تفسير الإسقاط النجمي؟ طبعاً يمكن تفسير الإسقاط النجمي يمكن في حلقة منفصلة طبعاً والنجم نعطيكم حتى بعض التجارب والطرق فهمت القيم بها أه لماذا أجد صعوبة في تبادل الحب؟ هل لأنني أحب نفسي كثير أم ماذا يكون السبب؟ يكون السبب أنك ما لقيتش عنده نفس الشفافية متاعك رجاء. فهمت؟ يعني أنت صريحة تلقاك ياسر مع نفسك وما لقيتش شخص صريح كيفك. هذاك علاش؟ ما تثقش. حالة التناقض يذكر الإنسان الحياة السابقة ولكن لا يتذكر المرحلة بعد الموت إلى العودة للحياة. آه لماذا في حالات التقمص يتذكر الانسان الحياه السابقه ولكن لا تتذكر مرحله من بعد الموت آه من بعد الموت الى العوده للحياه مع انه اشتاز مرحله الموت اللاوعي الى الحياه الاخرى آه لان لان هذه موضوع كبير آه موسى آه لان الماضي مسجل فهمت والمستقبل افتراضي يعني مش مش موجود تسجيل مازال ما تلعبش واحنا موجودين في الحاضر اذا انت وقت تخرج من الوعي نتاعك فهمت تلقى روحك في الماضي كل ما هو مستقبل هو افتراضات آه لا شكر آه اتو جويف كريم آه فهمت آه من من لا مانيش جويف شنو انا اقصد العرق والدين لا مانيش يهودي الدين انت باهي شريدي الرابط متاعو يمكن نعطيكم الرابط متاعو يعني ننصحكم به شريدي ننصحكم بيه تسمعولو انسان غنوصي بأتم معنى الكلمه يعني هو من من اصل فلسطيني اسرائيلي أنا باش نحطلكم الرابط متاعو هاني باش نحط لكم الرابط نتاعه. يعني يعطيكم فكره، أنا ما نعطيش الحلول الحاضره، الجاهزه، أنا أعطي الطريقه اللي كتصلوا وحدكم لكن هو لا يحب يتحدث الموضوع، من شلدي اللي... أعطيتكم الرابط نتاعه. آه تأكد أنها لك، أهلا وسهلا بك خالد فما حتى مشكل راهو يوقع صوت تفاهم راهو اسمع المشاكل اللي توقع من بيناتنا هي السبب نتاعها الكلام وعدم المعرفة، ديما سبب المشاكل هو الجهل، لازمنا نعرفوا الآخر باش يتنحى ديما الكره نتاعنا والحقد هو بسبب الجهل، حنان بن يحيى أنا ربوبي أيضا باهي مش مشكل، هل يمكن تجرب التجارب مثل إسقاط نجمني لكن عمري 15 سنة هذه تجربة خطيرة. خطيرة كي تكون وحدك لازم يكون معك أستاذ ولا إنسان أنا وقتها جربتها جربتها نجمي النجمي جربتها مع أستاذ أه وأنت تحتاج معرفة أنا كنت مسلم يا خالد أنا كنت مسلم وكنت إمام وكنت صوفي و... يعني نعرف هذه الأمور مكشفش تعلمني حاجة جديدة فهمت أه شريدي يعتقد هو إسرائيلي من الجنسية الإسرائيلية لكن من أصل فلسطيني فهمت هقاتي التراب نتاعو زينة العراقية لوننا يبدو وصفر وحمر وقاتلنا رمضان لاباس علينا يا زينة العراقية moi je suis pas qui je suis a cause de la religion pourtant j'étais toujours athe uh, est-ce que est-ce que tous les animaux sont capables d'aimer المشكله قتلكم احنا منش حيوانات فمت الحيوانات عندهم حب حب فطري او ما يسمى بالحب اللا شعوري فمت ما عندهمش ما عندهمش نفاق الحيوانات ما الحيوان ما عندهمش نفاق البشر هي المشكله راه هناك صاحب قناه الحقيقه شمس المحسن عنده افكار قرانيه هذا هذا أعرفه ونعم نعم نعم نعم قناه الحقيقه عنده توجهات غنوصيه القابنجي طبعا عنده توجهات غنوصية لكن هذه المحسن شمس معناتها قناة الحقيقة والقابنجي هذه كما تسمى بالغنوصية العقائدية ثم فرق من بين الغنوصية العقائدية والغنوصية الإلحادية ثم فرق من بيناتهم أما الزوز فهمت؟ يمكن انا نتذكر الاشياء عندما تولد الا بعد فتره يصبح لدينا وعي طبعا ما تذكرهاش لكن موجوده فيك راه فانت على خاطر مازال ما عندكش وعي هذاك الوعي موجود فيك لكن ما هوش متفاعل مع الوقت الفكر مربوط بالفكر هذاك تعنا نفهموه ونتكلم على الجسم والروح والعقل والنفس وتفهموا علاش الانسان يولي مهبول وعلاش الانسان كذا وعلاش الانسان يتقلق خاصة عن تقمص والفلسفة الخاصة هي عند الأقلية المؤمنة بذلك جديد شكر، أه طون حاول موسى، أه شكرا رجاء. باهي أه لا هو غير ملحد، أه لا لا هو ميضة هو هو هو راهو اسمع الغنوصي ليس ملحد راه. مفهوم ملحد فهمت لا هو ما يقولش جيريدي آه ما يقولش فهمت اما هو ملحد ما يمنش برب فهمت آه منطقه تارودانت لا هو الال ماد وانا قابلته عندي عشرين سنه كان عمره في المئة 120 ولا 130 هي كلها افكار يا مونديلا بالمناسبه ما رايك فيما يطرحه شمس محسن حول عقيده روح الحياه ما سمعتهاش شنو رايه بالضبط اما نشوفها ونقول فانت هل توافق وجهه نظري وهل اختلف معها ام لا القبنجي القبنجي را القبنجي وقت كنت انا ادرس في طهران هو كان يدرس في قم فانت وهو كان سبقني بسنتين فمتى اسكو اتر جويف اتى اتى اتى اتى اتى اتى اتى اتى لا اتى اتى اتى اتى اتى اتى اتى اتى فما اتى اتى اتى اتى اتى اتى اتى اتى آه علي آه هو لديني عندها عقيده روح الحياه طبعا طبعا هذاك الكل داخل في الغنوصيه هذا اللي نحتاجوه احنا هذا اللي نحتاجوه معناتها ورقه تطور ما تقولش مثلا ناخذ العقيده هذه آه اؤمن بالعقيده وكون مخلص فيها ونيتك حسنه وحاول باش تفهمها تو بشويه بشويه تتطور باه ما نزيدش نطول عليكم اظن آه يكفي هكا آه نقول لكم تحياتي تنميره لحضوركم سلم. طبعا طبعا الاسلام والاديان والمسيحيه واليهوديه كلها خرافات ترى اللي مازال يؤمن بدين هو انسان عنده خلل عقلية ماهوش يعني هو سوف يضمحل كما اضمحلت ت... الديناصورات الان المعتقد والايمان ولا حاجه كبيره ياسر فهمت ماشيين في طريق كبير حتى الالحاد المادي انتهى الان. إيه لا هي هنا هي ما ما ما عنديش فكره آه المهم تحياتي وشكرا وكما قلت لكم انتمي آه لنفسك انتمي للانسانيه انتمي لارضك هذا هو المهم اما انك تكون آه فهمت تنتمي تعمل انتماء على اساس العقيده هو آه سي هو آه منطق العبيد والقطيع كن حر كن انسان حتى حد ما رب حد كل واحد رب نفسه المحاضرة القادمة نهبطها نقول لكم عليها تقوها على الفيسبوك تحياتي لكل المنديلا محمد علي حنان كلكم مع بعضكم سيمون جماعة الكل تحياتي وشكرا وبسلامة